8, 2, 6, 2, Tohle je vlak Regio Panther, jedna z nejmodernějších vlakových souprav, které mají české dráhy k dispozici. Na trase Pardubice – Hradec Králové jezdí denně celkem čtyři soupravy. Pátá je připravena jako náhradní. Vlak je nízkopodlažní, cestující mohou využít zdarma wifi připojení a v létě určitě přijde vhod klimatizace. Pojďme se podívat do kabiny strojvedoucího. Ta už spíš připomíná kokpit letadla. Je plná nejrůznějších tlačítek a počítačem řízenou elektronikou. Jezdí to 160, to umí, pokud ta tak tomu vyhovuje. Je to vybavený nějakým modelným zařízením, zabezpečovacím, informačním systémem, který informace cestující v těch vozech, kam to jede, jak to bude a tak dál. Je to vybavený klimatizací celkově ve vozech. Kdy... Na tom stánu, ještě stánu Strojvedoucí má k dispozici také například kameru, která v zastávce monitoruje pohyb cestujících na nástupišti a má tak vždy dokonalý přehled o tom, že už nikdo nenastupuje, případně nevystupuje. Jak se vlastně takový vlak řídí? Tak je to vybavené automatickým ovládáním vlaku, takže tady si stojovací nastaví požadovanou rychlost a po zadání toho hlavní do souhlasu, tak ten vlak se snaží ho na tu danou rychlost a pokud ti dosáhne, tak, tak už pak uh, jako pěňme udržuje, takže ten stojovací nemusí hlídat tu rychlost, že by přidával, ubíral ten výkon. Takže tady takhle nastavíme stovku, teď máme čtyřicítku, tady si mačkujeme tlačítko stol, aby nám nějaká stopa na stovku a ta mašina jde sama na to. I v tomto vlaku najdete tlačítko, kterému se říká živák. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zabraňuje případnému neštěstí. To tlačítko pověstný, který tak se tady mačka stále, protože tak není vybavena nějakým zabezpečovacím zařízením, který by umožňoval návěstí, návěsti. Takže zhruba každý 10 vteřin je třeba zmačknout to tlačítko, jak ten vlak zastaví. Že... Denně Regio tedy přepraví mezi Pardobicemi a Hradcem Králové i několik tisíc cestujících.